Підвальне приміщення, небагато світла, апаратура. На сцену по черзі виходять люди. Дехто грає – просто з зали. Музика. Вік, рівень підготовки, наявність інструмента – тут ролі не відіграють, говорить Віктор, організатор таких заходів. Це відбувається для того, щоб допомогти е, збройним силам зібрати кошти, і щоб люди могли прийти, відвліктись від війни і отримати хороші гарні емоції. На сцені стоїть скриня, в неї кидають гроші. Також на сцені портрети загиблих воїнів, які сюди приходили не один рік. Культура джему полягає в тому, що збираються люди, які разом награли. Зазвичай на сцені відбувається імпровізація. Самі музиканти окреслюють подібний формат виступів так. «Жем – це така дуже цікава річ. Вона нам допомагає якось об'єднатися на цей рок-хвилі, арт-хвилі, фан-хвилі. Це нас об'єднає зробити щось таке. Після цього народжується колектив. Хай воно буде». Неважливо, скільки нут в такті зіграє музикант. Тут можна побачити вокалістів, які грають на басгітарі, або навпаки, як археолог спілкується з гітарою. Костянтин – вокаліст гурту Radio Stars. Зараз виступів немає. Про джем говорить наступне. Ну «Самі розумієте, що такий, такий зараз час, що ми всі маємо не дуже гарний настрій, але коли ми займаємося музикою або якійсь, якимось видом творчості, то ми висловлюємо свої емоції. А коли ми коли ми виплескаємо емоції назовні, тоді ми радіємо. Я вважаю, що радіти потрібно будь-який час. І якщо ця радість комусь потрібна, то це вже так. Серед тих, хто виходив на сцену, є військові, яких на день відпустили з бойового чергування. Є люди, які втратили роботу через початок повномасштабної війни. Але ніхто з них не забуває про музику. Олександр Гордієнко, Світлана Кльосова. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.